سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال ککیپ فاننده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تهیه کردم لذت برده باشید. این ویدیوی ای ش و نهم هست و اگر میخواین از ما حمایت بکنید کنید میتونید ال لینک ذرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در زیر پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب و سپس در آپارات به اشتراک گذاشته میشه و کلی مطلب آموزشی در خصوص کریپتوکارنسی کارنسی بلاکچین در سایه شبکه‌های اجتماعیمون وجود داره. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش می‌تونید از وبسایتمون ثروتیار.کام ببینید. این ویدیو مربوط به ستاره بینی و تأثیر ستاره بینی در بازارهای مالی هست این قسمت سوم این مبحث هست و پیشنهاد می اگر تا الان، تو تا قسمت قبلی ما رو ندیدین همینجا این ویدیو رو پاس کنید روی این لوگویی که این بالا میاد سمت راست بالای تصویر کلیک کنید وارد گروه ویدیوهای ستاره بینی بشین فاینانشال استرولوژی بشین و قسمت اول و دوم ابتدا مشاهده کنید چون این مباحث پیوسته هست قطعاً قسمت بزرگی از مطالبی که در ابتدا خدمتون عرض کردم و, و تو ویدیوهای قبلی تهیه شده رو اونجوری ببینید این بسمت براتون گویاتر خواهد بود. مثل قبل بحث صلب مسئولیت ما فقط از جنبه آموزشی داریم مسئا رو مطرح می و اگر شما میخواین تو فعالیت های تجاری از اون استفاده کنید. کلیه ریسک معامله بر عهده خودتون هست و هیچ ریسکی و مسئولیتی بر عهده ما نیست. دقت داشته باشین در حوزه فیننشل آستروژی کلی کلاه بردار وجود داره حواستون باشه سرتون کلا ذاره. تو ویدیو اول به مبحث مقدم و اهداف پرداختم بحث دامنه کاربرد زیرمجموعهای این بحث از تکنیکال تا بیهیویرال فایننس رو مطرح کردم در ادامه به اقتصاد آزمایشگاهی یا همون اکسپریمنتال اکونومیکس پرداختم منابع رو در این حوزه بهتون معرفی کردم تا بتونید ازش استفاده کنید و در نهایت به بحث ستاره شناسی و ستاره بینی و تفاوت این دو مقوله با هم پرداختیم در ادامه بحث در ویدیو دوم بررسی سوابق بینی در مالی رو دیدیم که در بازارهای مختلف مجموعه کوتاهی از تحقیقاتی که انجام شده رو با هم مرور کردیم و دیدیم که این جریان در کشورهای مختلف در سالیان گذشته طرح شده ازش استفاده دارن میکنن و شایسته هست من به عنوان یک معاملگر ایرانی که در بازارهای بین یا در بازار بورس ایران دارم فعالیت میکنم نیم نگاهی به این مسئله داشته باشم به یک تحقیق ایرانی هم اشاره کردم و یه پایانامه دانشجویی بود در خصوص بازدهی بازار بعد از تعطیلات همراه با غم و شادی که اومده بود گفته بود بعد از تعطیلات همراه با شادی، این بازدهی بازدهی بهتری هست اشاره کردم و این صد البته روی بحث behavior فایننس تأثیر داره و پیشنهاد میکنم که شما هم ویدیو اول دوم رو دقیق مشاهده کنید در ویدیو سوم میخوام به معرفی و بررسی منابع و کتب مرتبط با این موضوع و چند تا نرم افزار رو بپردازم که انشالله این مجموعه قسمتی رو بتونیم با هم تموم کنیم بحث کتاب جهان مالی اسکینر سال 2014 به بررسی تأثیر سیارات روی رفتار اجتماعی و وقایه محیط که بازارهای مالی نیز جزو یکی از اون دسته های یعنی همون دسته بندی های اجتماعی میپردازه ببینید این دسته بندیه که انجام شده فقط روی بازار مالی که نیست تو خیلی زمینه های مختلف دیگه هم تأثیر داره و اون تأثیر رو خب خیلی از آدما بهش پایبند هستن مثل مثلا تایمی که قمر در اقرب هست خب یه سری کارهای خاص و انجام نمیدن یه سری آدم ها معتقدن به این مسئله چرا؟ چون فکر میکنن اون تأثیراتی که ماه بر روی انسانهای کره زمین میذاره باعث میشه که اینا رو مثلا حالا به یه سمت و سوی خاصی بر نمیکنن یه سری اعتقاد دارن و ازش دارن استفاده میکنن شاید یه ای از فایننشل استارولوژی انتقادی که بهش وارده اینه که این عملاً داره مثلا هدایت میکنه این تحلیل تکنیکال هست که میگه مثلا اگه به این کف رسید برمیگرده یا مثلا سخت تا قلوزت فلان میشه کف تا فلان میشه این عملاً داره بازار رو درایو میکنه به یه نقطه خاصی دیگه شاید این ایراد به این هم بشه وارد کرد اما فقط ما می‌خوایم با هم مرور کنیم مساله رو معاملات سیارعی سهام میدین در سال 2003 به این پرداخته که ستاره بینی تولد میتونه توی صعود و نزول بازار تاثیر داشته باشه بر همین اساس اومده مبنای روزی که سم آی او میشه رو با رشد و نزول اون سهم در بازار بررسی کرده و به این رسیده که مثلا چه میدونم روز تینه مثلا آدم ها هست که میگن روز تولد ماه تولدش مثلا این ماه یا این نماده یا این سمباله برای سهام مختلف هم به همین مسئله پرداخته و اومده رو در بازدهی سهم در دوره زمانی بلندتری بر مورد سنجش قرار داده سرمایه گذاری به کمک ستارگان وینگارتن در سال 1994 پرداخته و ستاره بینی و چرخهای بزرگ مالی رو اشاره کرده ببینید این ها الزامن منظم نیست اما به صورت متوالی دارن انجام میشه عملا در یه تایم فریم بلندتری به صورت سینوسی داره این کار انجام میشه دوستانی که تحلیل تکنیکال دارن انجام میدن, میدن میدونن که بحث این وجود داره که خب برحال یه سهم مثلا تا یه جای رشد میکنه بعد یه اصلاحی داره بعد دوباره رشد میکنه بعد نزول داره تا مثلا اصلاحش تکمیل کنه یا مثلا یه پنجرهی که تو گف قیمتی واسیه داره حتما در آینده میبنده اینا به هم مرتبط همونطور که اشاره کردم ستاره بینی همون فاینانشال استرولوژی داره میاد به مبحث تایمینگ میپردازه زمان میپردازه کتاب چرخهای نجوم و بازارهای سفته بازی جنسن 1974 تهیه کرده علاوه بر بیان روش های و تحلیل زمان از نظر ستارگان به روش های بعدی در خصوص یافتن خطوط حمایت و مقاومت میپردازه کتاب ستاره بینی مالی دیوید ویلیام که یک کتاب خیلی خیلی معروف می هست سرهنگ دیوید ویلیام اونم یکی کتابهای بزرگ و معتبر بوده که سالیان سال ازش استفاده شده بررسی چرخهای بزرگ اقتصادی تاثیر اون بر کسب و کارها برداخته و در ادامه‌اش هم اومده دیده که تاثیر فعالیت‌های خورشید بر روی آب و هوا، ارتباطات مخابراتی، سلامت و کشاورزی به چه صورتی تأثیر گذار بوده و در نهایت کتاب پیشبینی بازار سهام دونالد بردلی 1984 بررسی چرخهای نجومی و کاربوردش رو در سهام پرداخت و برخی ترکیبات سرای سیاره ای مثل اورانوس و جوپیتر و وینس و اومده مورد ت از تحلیل قرار داده گفتم مثلا اینا با در ترکیب اینجوری با هم قرار می گیرن چه تأثیری میتونه در بازارهای مالی داشته باشه پس ببینید در این حوزه هم به غیر از اینکه تحقیقات متنوعی انجام شده کتاب های مختلفی هم به چاپ رسیده پس ما رو به یه قدم جلوتر برد که یه مقدار جدی تر به این مسئله نگاه کنیم زمانی میتونیم این مسئله رو محکم بهش بپردازیم اینکه بر اساس همین مقالات تحقیق، پژوهش و کتبی که خدمتون عرض کردم نرم افزارهای کاروردی ستاره بینی در مالی هم تهیه شده نمودار گن که خاطرتون هست تو تحلیل تکنیکال هال استفاده می شد برای تایمینگ گن تریدر سافویر یکی از نرم افزارهایی که توی این حوزه یعنی شما میتونید قیمت رو در بازه های مالی مختلف تغییرات این ستارگان مورد بررسی قرار بدین اون تو کامل اینها رو تشریح کرده شرطش اینه که شما اول یه مقداری با این مبحث تحلیل تکنیکال اول آشنا باشین و بعد مفاهیم ستاره بینی اینو شما بدونید راحت میتونید از این نرم افزار استفاده کنید و بقیه نرم افزار مگی استرولوژی هست مارکت آنالیس سافٹ هست تایمینگ سولیوشنز سافر هست و کلی نرم افزار دیگه که شما تو اینترنت هم خودتون سرچ بکنید ازش میتونید استفاده کنید در واسه متنوعه پس ببینید ما توی این مسیرمون اومدیم اول یه تعریف مقدمه کلی رو با هم مرور کردیم بعد اومدیم یه تعداد رو دیدیم که مثلا چه تحقیقات روی این زمینه انجام شده یک گام جلوتر اومدیم کتوبی که در این حوزه چاپ شده را هم دیدیم پس دیدیم به این نچرسیم که فقط بس جدی‌تر از اون چیزی که فکر کردیم ابتدا و در نهایت هم دیدیم که یه سری اومده اصلا برایش نرم افزار نوشتن و خیلی جدی تر دارن مسئله رو دنبال میکنن از این لحاظ خب من هم پیشنات میکنم اگر کسی به این حوزه علاقمند هست فارغ از مشاهده این مجموعه ویدیوی که من در خوص فاینشل آسترولوژی ستاره بینی مالی تهیه کردم به تحقیقات خودش در این بازار ادامه بده کما اینکه چندین کتاب به زبان فارسی هم تایید شده بود توی این چند تا ویدیو معرفی کردم که میتونید از اونها به عنوان یک مرجع استفاده کنید و ازش بهره بپرید خب داستان کلاه برداری هم همونطور که بارها و بارها اشاره کردم در نه تنها این مجموعه ویدیو در این 69 ویدیویی که از ابتدا تایید کردم تا اینجا همیشه تو این بازارها چه کرپکارنسی، چه بورس، چه فارکس یا هر بازار دیگه ای که میشناسین یه سری کلاهبردار وجود داره که میخواد منافع مالی خودش رو تأمین کنه وبسایت‌ها ها هستن کانال های تلگرامی در این حوزه بسیار بسیار زیاده حواستون باشه در دام اینجور آدم ها نیفتین من پیشنهادم بیشتر اینه که شما با این مفهض آشنا بشین بخونید تا خودتون به یه نقطه برسین که ازش بتونین استفاده کنید نه مثل این کانال سیگنال ده هستن میگن یه سمو بخرین بعد خودشون خالی میکنن ملت رو بدبخ میکنن دقت داشته باشین وبسایت‌های بررسی وضعیت ستاره بینی افراد هست ستاره بینی اقتصادی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، این خیلی زیاد کلی هم خوار انگلیسی و اصلا سایت خارجی میتونید ایرانی فکر نمی کنم کسی تو این حوزه کار کرده باشه. کلی هم ستار... سایت خارجی می بینید که در مقابله مبلغی به شما مثلا در مورد بستنی قرارداد نوستش نمیدونم در چه تاین باشه چه تای نباشه دارن کامنت میدن شما رو راهنمایی می کنم و من باز هم تأکید می همواره توجهتون به این کلاهبرداران باشه چون اینا از هیچ کاری دریغ نمیکنن پیشنهادم فقط مطالعه و آگاهی بیشتر شما هست امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم با لایک این ویدیو ما رو حمایت میکنید با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون ارسالش تو گروه های بورسی تلگرامی که بقیه دوستان هم با این مبحث آشنا بشن و بتونن نظرش استفاده ببرن هر سوالی دارید زیر همین ویدیو بر من یادداشت بکنید به تمامی سوالاتتون پاسخ میدم و اگر به مبحث کریپتوکارنسی اه... علاقمند هستین روی این لوگو بزنید سابسکرایب کنید کالالو روی دکمه. زنگوله کلیک کنید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما برای شما می میکنیم به لحظه و زودتر از بقیه مطلع بشید دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع براتون اینجا کارت میکنم تا بتونید ازش استفاده کنید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار